Напередодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський сказав, що сили оборони України протидіють спробам Росії оточити Бахмут. Яка ж ситуація станом на сьогоднішній ранок? Станом на сьогоднішній ранок ситуація під Бахмутом дуже складна, залишається складною. Ворог бере знебаченою раніше силою намагається з півдня дійти до траси Костянтинівка-Бахмут з півночі дійти до траси Смов'янськ-Бахмут кидає на це величезні ресурси б'є з усього наявнього одного озброєння це і СПГ і різні типи РСЗО АГС масово криє артилерії несе там величезні втрати але спроб не покидає траси наразі є вже небезпечними та все ж вони повністю під українським контролем ворог зараз застосовує застарілу тактику а воно все ж таки трохи модернізовано. це вам живої сили та сталі вони спочатку посилають невеликі групи так би мовити смертників які приймають як розвідку боєм, після чого криє позиції з тяжкої артилерії і потім знову посилає свої піхотні штурми. І це може повторюватися по декілька разів, а то й по декілька пар разів на день, на добу, неприпинно. Зараз ряди ворога поповнив такий собі мікс якщо раніше то тут були вагнера які вже там в більшості своїй благополучно на концерті в Кобзона або ж десь у себе в губинці вже каліки або назад увернулися на зони чи то там якісь інші місця не настільки віддалені, то зараз вже на тут їх замінили чи то поповнили таким собі міксом з чмобіків і десантури і якщо ті чмобіки там десь в губинці п'ять днів їх в цілу кроковому е, строєвій підготовці що е, вони і автоматом контримати не вміють і зачасту каски в них бувають ржаві старіші радянські то десантуру вони е, кацапи не використовують як е, гарматне м'ясо вони його притримують на більш серйозні е, якісь операції Спостерігали наші хлопці з батальйону «Свобода», саме з аеророзвідки, таку картину, як група «Щмобіків», яка, ну, по всьому, яку очолював хтось із більш серйозних десантників, чи то якихось інших, якщо можна так назвати, їхніх військових, рухалися в сторону наших позицій і наткнулися на мінне загородження відповідно розмов, ну, розмову ніхто не чув але виглядало це ніби так піти подивись що там перший з них пішов благополучно підірвався на міні і тут же йому привели того хто цього не бачив підвели до того місця де підірвався попередній і посмали так само на смерть і він так само благополучно підірвався Ну це цинізм і ця жуківська тактика їхня це подавлення живою силою і просто валять трупами під Бахмутом бахмутські посадки бахмутські ну найближчі села містечка під ними ну, все в кацапських трупах і зараз ситуація така що дуже поскладні умови це вночі то мороз на день буває трошки відлига і після техніки рілля залишається і Взагалі, зранку, ну, в день ноги промокають, на вечір замерзають. Це дуже поскладнює нам ситуацію. Радує єдине, що кацапи, ці чмобіки, по всьому баченому, вони менш забезпечені і теплим одягом, і речами самозігріву. Можу себе тішити і вас трошки потішити, що замерзають тут навіть були випадки, що замерзали самі насмерть. Так, ну новини про те, що росіяни там замерзають, це вже ж нас тішить. Власне, я ще про одну ділянку маю у вас запитатися, маємо звістку про те, що ускладнується ситуація в районі Красної Гори. Якщо можна, режисери виведіть зараз мапу на екрани, щоб глядачі наші побачили, і, власне, і ви, пане Романе, яка ситуація складається, якщо зважати на мапу Діпстейт map, саме у цьому районі Красної Гори, зараз побачать наші глядачі. Ми трошки відмотаємо на кілька днів назад, і от е, запускаємо е, за минулий тиждень от е, такі суви ворога у напрямку Красної Гори. Що ви можете сказати про цю ділянку, будь ласка, пане Роман. Ми, звісно ж, обмінюємося інформацією з підрозділами, які стоять поряд з нами, нашими сміжниками ось все ж переконаний в тому що хлопці які обороняють Красногор і знаходяться там можуть про це розповісти на порядок краще. я можу сказати єдине зараз лінія зіхнення вона є дуже динамічною і те що зранку виглядає по одному на менше може виглядати вже категорично по-іншому і в нашу користь тому дивитися на deep state map і робити висновки е, не можна потрібно аналізувати ситуацію е, із інших ресурсів в тому числі і аналізувати ситуацію по тому як воно відбувається за декілька днів е, впевнений що хлопці які боронять бахмутський напрямок і взагалі стоять по лінії зіткнення це е, великі професіонали можу можу сказати Порівнювати по своїх побратимах, по побратимах з батальйону суботи, що ми за останні декілька днів нанесли і завдали ворогу втрат близько 30 осіб живої сили. І плюс техніки. Якщо розкинути цю статистику на всю лінію зіткнення, то ми можемо собі уявити, які втрати несе ворог за день-два на цьому напрямку це порядка 600 700 осіб якщо можна це назвати осіб я б сказав це шакалів на цьому напрямку лягає в землю. І це тільки лягає. А скільки відправляється назад до себе каліками, на 300. Всього порахувати навіть важко. Пане Романе, ще, якщо можна коротко, буквально у нас 30 секунд часу ефірного залишається. Власне, генерал-полковник Збройних сил України, пан Олександр Сирський, зазначив, що у Бахмуті росіяни не змогли перерізати дорогу життя, як він її назвав. І от, власне, якою от цією дорогою Йде постачання для Збройних сил України. Все необхідне доставляється українським військам у Бахмуті по трасі часів Яр-Бахмут. І от чи розуміють росіяни складність даної ділянки і чи готові вони до е, випробувань, аби цю е, крас, трасу перехопити і контролювати її далі? вороги пре наразі до якраз трас спомучення з бахмутом і не помишає ці спроби вони пруті з неабиякою силою вони можуть тут вони можуть тут кількість людей заради цього вони зараз за кожну якусь посадочку за кожне маленьке там село на дві хати вони, людей вони не рахують ну якщо знову ж таки можна назвати це людьми просто не рахують вони їх кладуть як, розумієте, для них боєприпас він є дорожче, ніж людське життя і вони зараз просто нищать українські міста нищать Бахмут, нищать міста селень ще поряд з Бахмутом і в тому числі знищують е, своїх цих чмобіків і цей біосміття. Таке відчуття, що вони прийшли сюди просто знищити своє біосміття. Ну, ми їм в цьому допоможемо.